Mě tu zasmáte, vybíhám na čtyři dny, tentokrát z Liberce a první den strávím v Jízerkách potom v Krkonoších. Cíl na ten běh je jasný. Chci nastoupat co nejvíc vertikálních kilometrů, protože to trošku flákám, ale to už je za dveřma, závodní sezóna, takže musím zabrat. No a mělo pršet původně celý čtyři dny, teď se ta předpověď trošku změnila. Takže to začíná vypadat líp a spát budu venku, takže bych byl radši, kdyby na samozřejmě. Uvidíme, jak to dopadne. Je hodilo od a tři čtvrtě, mám zase o něco kolem 12 km a taky už první pauzu. Víš, se mi výborně, nic mě netrápí, jenom je hodně vlhko. Takže jsem celý spocený, protože jak vlaci pršilo, tak z těch lesů se teď vypařuje voda. A teče to po mně. No, ale s nohy mám naštěstí suchý. Navíc jsem si namazal ráno a zelínou, tak snad to vydrží. Myslím si, že to je základ tady těch dlouhých běhů, udržovat si nohy v suchu. Protože čím díl to vydržíte, tím větší šanci máte doběhnout, až tam kam chcete. Už jsem konečně přišel na to, proč se mi dneska běží tak lehce. Já mám totiž vodu dost lehčí baťoch. Já jsem si sebou vzal jenom naprosto nezbytné jídlo. Mám tušení, dva balíčky sušeného. Oběda jeden balčík sušeního masa asi tři tyčinky a to je všechno. Protože se tak nějak spolíhám na to, že budou otevřený hospody a že se najím někde po hospodách. A i kdyby ne, tak najednou ten mi to vydrží to, co mám. A zítra ráno si ho v Harachově. Takže mám vlastně o to slehčí tak s oky určitě. Tady v jezerkách jsem se celou cestu naplánoval tak, abych probíhal místy, které ještě neznám, kde jsem ještě nikdy nebyl. Takže teďka běžím po nějaké vrcholové cestě a pak se napojím na výničnou cestu, kterou mi doporušoval kamarád Mirek. To musím říct, že je to tady moc pěkný. Stojí to za návštěvu. Kilometrů a už mi začínají krabatet nohy, takže si je musím promazat vazelínou nebo nejdřív vysušit, promazat vazelínou a přebít do suchých ponožek, aby se mi nezačly dělat tuchý Tady v vejnicích jsem si dal polížku a pivo. Mezitím vylezlo pořádně sluníčko, takže začíná být hit. No a já se budu muset vyšplhat támhle nahoru na ten kopec. Mám za sebou skoro maraton a nějakých 6 hodin běhu, takže jsem trošku pomalejší, než jsem si původně představoval, ale vůbec mi to nevadí, protože času mám dost, stmívá se až desát, takže můžu běžet ještě hodně dlouho. No a běží se mi poměrně dobře, už jsem trošku utáhnej, boli mě levý stehno, ale nic strašného to není, takže v pohodě můžu běžet dál. Ty nohy už mám suchý, takže na chodidle žádný puchy, že prostě pohoda, běží se dobře. Takže se stoupám tentokrát v Friedlandskému Cimbuří, zase jsem si vybral drsnou cestu nahoru. Na těchto horách je skvělé to, že jsou úplně bez lidí. A to mě baví. Ještě 3 kilometry mi zbývají na Smědavu. Tam budu mít padesátku. Dám si tam asi večeři. No a tady v těch kopcích jsem se hodně zdržel. Takže běžím daleko pomaleji, než jsem si myslel, A nevím, kolik ještě dneska dám. Ale snad noci pršet nebude. Takže si vyspat můžu kdekoliv po cesty. A mě vlastně jedno, jestli poběžím 68 nebo 62. Na chvilku jsem přestal dávat pozor. A hned jsem si zaběhl o kilometr a půl navíc. Prostě jak už mám hodně kilometrů, tak už začínám ztrácet pozornost, a je to poznat. Na Smědavě mě vypekli, protože tam je do 6. A teď už je 7 hodin. Ale naštěstí jsem tady našel ještě jednu restauraci, která by mohla být otevřena 7 km od na jízerce. Tak tam běžím. Třeba budu mít ještě otevří, no. Jíst ani moc nepotřebu, něco sladkého k bych si dal. 55 km a ještě zhruba 5 km mi zbývá do hospody. Začínám být pořádně unavený, ale můžu si za to sám, protože nedělám pauzy, tak jak bych měl po těch třech hodinách. A teď už to přetahuji. Ale zase chci najíst. Tak on to těžký. Ty 5 km snad ještě zvládnu A potom, až se najím, tak určitě načerpám další sílu, bude to jednodušší. Sice jsem tu žádné jídlo nesehnal, ale dal jsem si dvě piva a k tomu jednu tyčinku sladkou a na to bych měl vydržet tady do rána. Rána potom až doběhnu do Harochova, tak si koupím pořádnou sladkou snídaní. A bude mi dobře. Už mám 65 km dneska a myslím si, že to stačí. Takže pro dnešek to všechno, uvidíme se zítra. Ahoj. Tak je půl sedmi ráno jsem semzuru. No, tady jsem spal, tak se podívejte. Jak jste se mě na spaní, Tak takhle vypadá moje noc ležiště. Mám vyvakovací vak, který mám přirozený přes spacák a karimatku. Spacák mám úplně obyčejný syntetický dekáž do nějakých plus 15, ale karimatku mám kvalitní, protože to je to nejdůležitější, aby se člověk dobře vyspal. Teď to popalím, a za chvilku běžím dál. Vybíhám ve snídaně, najím se až v Harachově, což je asi za půl hodinky. No a jinak dneska mě čekají Krkonoše. Tam bylo trošku těžké poskládat tu trasu tak, abych běžel neznámýma cestičkami, takže ta spíš spoju mám úseky, který neznám. A spoju to s úsekama, který znám. No a dneska poběžím asi jenom 35 km, protože odpoledne sem přijíždí manželka s dětma a chci s ní jít ještě na procházku, takže. Tak to trošku zkrátím. Tak v Harachově jsem posnídal, no a teďka vyšlápnu nahoru na Čertovu horu, a tamhle po té sjezdovce podel můstku až nahoru. Takže to bude stát za to zase. Teda jak z tohohle může nikdo skákat, to fakt nechápu. A takhle vypadá Harachov ze skukanské dráhy. Tak tohle je třeba cesta, kterou neznám, z Čertovy hory až na Dvoračky. Ale přiznám se, že není o co stát, protože jak na Čertovou horu je lanovka, tak jsou tu strašní davy lidí, takže příště to zase zkusím minudy. To je asi dneska ten začátek poměrně náročný, uběhla jsem 15 kilometrů a nastoupal jsem přes m. metrů. pla baterka v kameře, takže zbytek už budu muset dneska natáčet mobilem. Tak aspoň uvidíme, co umí mobil. Na Moravský boudě jsem si dal konečně pořádné jídlo poprvé za dva dny. No a teď už mi zbývá nějakých 10 km. Uběžím lapským dolem dolů do špindlu. Třetí den je něco popolední a vyrážím od Boulí u Bílého labe nahoru. Podél bílého labe na luční boudu a potom na sněžku. Dál už ten plán nemám tak úplně jasnej. Mám s sebou sice věci na spaní, ale možná se dneska zase vrátím zpátky do špindlu a přespím s rodinou. Každopádně do večera bych nějakých 45 km mohl stihnout. A uvidíme. Nemám plán, ale uvidíme, jak, jak mi to půjde, jak mě bude něco bolet nebo nebude, podle toho se zařídím. Takže teďka první je sněžka. No, včera jsem si uvědomil, že musím dávat víc pozor na pití, protože když jsem přiběhl za rodinou na hajdu, tak jsem vypil 4 litry tekutin a v noci jsem se budil žízný. takže jsem byl hodně dehydrovaný, takže dneska musím víc pít. Mám za sebou, jako vždycky tam byly neskuteční davy lidí. No a teďka mi dělá společnost asi 50 much, který se mnou letí už, já nevím, možná od sněžky. No, běžím k pomezným boudám, celkem hřmí, takže asi bude pršet, bude možná nějaká pořádná bouřina. ale to nevadí, aspoň mě to ochladí. No, za včerejšek jsem běžel 40, to znamená i před včerejškem to mám 105 a dneska už mám dalších 15 celkový převýšení za všechny tři dny už asi 5000 metrů. A vidím to tak, že dneska poběžím takových 50, vrátím se zpátky do špindlu a zítra potom si třeba dvakrát, třikrát vyběhnu nějakou sjezdovku ve špindlu a tím ukončím 4 trénink. Utíkám dál, asi nikam k peci pod sněžkou. No ta bouška se tady pořád honí a nejená spadnout ani kapka, tak... nevím. Asi nezabrší. Konečně začíná trochu pršet. Tři dny to slibujou, ale trvalo to až doteď než se malinko rozpršilo, Ale furt to tady chodí kolem a ne a pořádně. Přitom je hrozný dusno. Tak jsem si ještě teď po 6 hodinách uvědomil, že jsem vlastně naposledy jedl v oběd a potom už vůbec nic jako na mě jedný tyčinky, kterou jsem měl Kapsice u Baťovu. A začínám jít hlad. Asi se zastavím v boudě na rozcestí, tuším se to jmenuje. Což je asi 2 km od suť, si něco dobrýho k jídlu. Tak jsem se najedl teďka najednou je celý svět daleko lepší. Sice se mi neběží v nějak o moc líp, ale s plným žaludkem je to vždycky krásnější. Ale, tak pak cítím tu únavu pořád. Už toho mám asi dost. Ještě 7 km, možná 8. Podle toho, jakou trasu zvolím. Tak jo, takže tady pode mnou už je svatý Petr. Takže se s vámi rozloučím. Za 3 dny jsem zvládl nějakých 145 km, k tomu zhruba 6000 metrů do výšky. Zítra k tomu ještě něco přidám, ale zítra na tréninku si kameru brát nebudu. To bude prostě jenom honění se po na nahoru a růlu. No ale každopádně nezapomeňte odebírat můj kanál a zůstaňte na hladění, protože už za pár týdnů pojedu trénovat do Alp a kameru si budu sebou. Takže zatím ahoj.